נ Gins과�נו בהכיר מכרוב את המושגkraft מתען ראינו ששני גופים שווה סימן שניהם חיוביים או שניהם שלויים דוחים אחד את השני בשני המקרים האלה שני המתענים דוחים אחד את השני אך, אם הם שני סימן הם מושכים אחד את השני משהו מתען חיובי ומתען שלילי הם ימשכו אחד את השני מתענו תכונה של החומר שהתחלנו להתייחס אליה התחלנו לראות איך המודל הזה שיצרנו איך הדברים האלה מקיימים אינטראקציה שני הדברים האלה מושכים אחד את השני השאלה היא איך אנחנו יכולים לדעת מהו גודל כוח התחייה או המשיכה בין החלביקים האלה זה נושא שנחתר במסגרת מה שנקרא אלקטרוסטטיקה תוך תקופה ארוכה בתודות האנושות ה במוחד המאה ה-17, בני אדם התחיל להסתכל על זה ברצינות, שאפשרה להם לשחק מזה ולהתחיל לנבא את התשובה בצורה רצינית, באמצעות כלים מתמטיים מדעיים. רק בשנת 1885, למרות שהיו רבים שניסו לפניו, קולון פרסן בצורה פורמלית בשנת 1885, את מה שנקרא חוק קולון. את הרתו של חוק קולון, חוק קולון הוא לנבא מה יהיה הכוח, הכוח אלקטרוסטטי של משיכה או דחייה בין שני מיתנים. חוק קולום אומר שאם יש לנו שני מיתנים, המיתן הזה כאן, אני אצייר אותו בלבן, הוא יכול להיות חיובי או שלילי, נקרא לו Q1, הוא מיתן מסוים, בקולום. ויש לנו מיתן אחר, Q2, כאן. מיתן Q2. יש לנו מיתן ביניהם R. בין שני האלה, הוא ער, ער קטן. פה קולון אומר שהכוח, הערך המוחלט של הכוח, שיכול להיות כוח חייה או כוח משיכה, זה מה שקובע את בין שני המטענים האלה. אך הערך המוחלט של הכוח, שסומן אותו כ-F גדולה, הערך המוחלט של הכוח היה אלקטרוסטטי, זה אותו בתור-F גדולה-E קטן. ציון תחתי-E עבור אלקטרוסטטי. קבע לאחר זה ניחש, שכפי שנפנה וניחו, שזה קשור למכפלת המתענים, לערכים המוחלטים של המתענים, ולמרחק ביניהם כך ש... שהם מתרחקים, הכוח האלקטוסטטי הולך לקטן. אנחנו לא נסייח למדוד זה ממשיק, ולכן נסייח בביטחון התחוק שלו. אומר שאיך המוחלט של הכוח האלקטוסטטי פרופורציוני, פרופורציוני למכפלת הערכים המוחלטים של המתענים. נכתוב זאת כ-Q1 כפול... Q2, לקח את הערכים המוחלטים שלהם, שזה אותו דבר, כמו לקחת את הערך המוחלט של המכפלה, נוכח את הערך המוחלט של המכפלה, כי אם הם ניתנים שונס אם אנחנו רוצים את הערך המוחלט של הכוח. הכוח פרופורציוני לערך המוחלט של נכפלת המטנים, ופורפורציוני הפוך, לא למרחק שלהם, לא ל אלא לריבוע המרחק. ריבוע המרחק שבין המטלני. מה שבולט מיידית הוא הדמיון לחוק הגרוויטציה של מיוטון. לפי חוק הגרוויטציה של מיוטון, אני יודעים שכוח המשיכה בין שתי מסות, זכרו שהמסה היא תכונה של חומר אותה אנו תופסים כיותר כי מוחשית, כי נראה לנו שאנו חשים מה משקל ונפח למרות שזה אינו אותו הדבר, או שאנו מרגישים שאנחנו מסוגלים להפנים דברים כמו נפח ומשקל, מקשורים למסה, למרות שזה מושג אחר, אם עוסקים בפרקים המיוחדים של הפיזיקה, התפיסה היומיומית שלנו בקשר למסה, מתחילה להיות יותר מעניינת. חוק הגרוויטציה של ניוטון אומר שאיך של כוח המשיכה בין שתי מסות, פרופורציוני על פי ניוטון, פרופורציוני לבכפלת המסות, נכתוב זאת באותם צבעים כדי שנתראו את הקשר, כוח המשיכה פרופורציוני, ומכפלת המסות M1 ו-M2, ופרופורציוני הפוך לריבוע המרחק בין שתי המסות. שני מקדמי הפרופורציה האלה מאוד שונים. כוח הגרוויטציה שנתפסה עדינו ככוח חוסק, הוא יותר חלש בתווכים הקרובים. בכל זאת, הוא הקובע מה קורה בין הכוכבים, כוכבי הלכת והערכים. הכוח האלקטרוסטטי בטווחים קרובים הוא הרבה יותר חזק, הוא מתגבר בקלות על כוח לגרביטציה, זה מה שקורה ברמה האטומית, או ברמה היומיומית המוכרת לנו. ומותר לציין שמאוד מעניין לראות את ההקבלה בין שני הדברים האלה. זאת מין uh, תבנית אוניברסלית. אחר שציינו זאת, בואו ניישם את חוק קולונג הלכה למעשה, להשתרישו נוח עם החלק המתמטיק. נגיד שיש לי כאן מטען. זה מטען חיובי. שגודלו 5 כפול 10 וחזקת מינוס 3 קולון. זה המטען כאן. זה מטענו. נגיד שיש לנו עוד מטען כאן. בעל מטען שליני. השווה למינוס 1. מינוס 1 כפול 10 בחזקת מינוס 1 קולום. נגיד ביניהם, המרחק הזה כאן, הוא 0.5 מטר. בואו נחשוב. ובואו נחשב. מהו הכוח האלקטרוסטטי בין שני אלה? אנחנו כבר יכולים להגיד שזה יהיה כוח משיכה כי עם שוני סימן. וחלק מכוח קולום. זה הערך המוחלט של הכוח. אם הם ניתנים סימן, זה כוח משיכה. אם הם ניתנים סימן, אז הם דוחים אחד את מה שחסר כדי לארוך החישוב, זה חדת של k. קבוע, היום ניתן למדוד בצורה מאוד מדויקת, בצורת מכשירים חדשים ומדויקים, ומקבלים מספר עם הרבה ספרות עשרוניות. מספר הוא 8 8, 7, 5, 5, 1, עוד אפשר להמשיך כפול 10 בתשעית. לצורך פתרון השאלה הזאת, בי, יש לנו רק ספרה עשרונית אחת וכל אלה, נשתמש במספר מקוריו, שיקל על החשובים האלה, כשלא נצטרך להשתמש לפעילים לחשבון. המספר 9 כפול 10 בתשעית. שווה בקירול. אני אשתמש במספר מקורב, 9 כפול 10 דעת שאית. מהן היחידות של הקבוע? במונה כאן אני מכפיל קולון כפול קולון, אני מקבל קולון בריבוע, חלק הזה כאן, ניתן לי קולון בריבוע, וכאן למטה, נקבל מטר בריבוע. ניתן לנו מטר בריבוע. אנחנו נסחים להיפטר מהקולונים וממטרים, לקבל ניוטונים בקצועה הסופית, אבל כן היחידות של הקבוע יחידות כנ"ה ניוטון. ניוטון איזמתו בARYBOA, איזמת סנטימומת בARYBOA במחנה. ניוטון כפול מטר בARYBOA, חלקי קולומ בARYBOA, כפול מטר ניוטוני. סת החישוב, מצורת השאלה. כדי שתאפסיק את הסרטון, תשתמשו במידע הזה בכו קולון, ותחשבו את הכוח בין שני החלקיקים האלה. קדימה. Yeah. אני מניח שהפסקתי את הסרטון, אני אמצל את ההזדמנות את המספרים 9 כפול 10 בלשעית, -9, 9 כפול 10 בלשעית, תוסיף ניוטון כפול מטר בריבוע חלקי קולון בריבוע, 1 2 זה יהיה לכתוב את הכל כבר בפעם הראשונה, כפול 5 כפול 10 וחזקת מינוס 3 קולון, כפול מינוס 1, כפול 10 וחזקת מינוס 1 קולון. ניקח את הערך של זה כך שהסימן השלילי ייעלם, כל זה חלקי, אנחנו מקטע סיום כבדי. חלקי 0.5 מטר בריבוע. 0.5 מטר בריבוע. עושה קצת חשבון. נסתכל קודם כל על היחידות. יש לנו כאן קולון בריבוע, ויש לנו קולון כפול קולון שם. וקולון בריבוע, חלקי קולון בריבוע, זה מצטמצם עם זה. יש לנו כאן מטר בריבוע, נכתוב זאת. יהיה לנו 9 כפול 5. כפול, כשלוקחים את הירח המוחלט זה שווה ל-1, כפול 5 שווה, 9 כפול 5 מינוס, 5 מינוס 1 שווה מינוס 5, אז זה הירח מוחלט כאן, אז זה 5 כפול 9 45, כפול 10 בתשעית, פחות 3 פחות 1. כלומר בחזקת 5, זה 10 בחמישית, 10 בחמישית, הקולון כבר יצטמצמו, אז יש לנו ניוטון כפול מטר בריבוע, חלקי, חלקי 0.25 מטר בריבוע, זה מצטרצם. נשאר כאן, אנחנו חלקים ל-0.25, זה שווה כמול חלק ב זה דבר 4 כפול 4 שווה ל כפול 10 וחמישית מיוטון. אני רוצה לכתוב זה בקטיב אנחנו יכולים לחלק את זה. יכולים לחלק את זה 100 ואז אכפיל את זה 100 ואז נכתוב 1.80 כפול, אני רוצה שזה יהיה ככה, יש לי יותר סחרות עסמניות בצוצאה משהו בנתונים עצמם. 1.8 כפול 10 בשביעית. כפול 10 ושביעית מיוטון. אני רק חילקתי את זה ב-100, והכפלתי את זה ב-100. זהו זה. זהו הערך המוחלט של הכוח האלקטרוסטטי בין שני החלקיקים האלה. זה נראה מספר משמעותי, גודל מכובד, וזה הודות לעובדה שאלה מתענים גדולים. מתענים גדולים, במיוחד במערכה כזה כאן. הדבר הבא שכדאי לחשוב עליו, אם אנחנו רוצים לא את הערך המוחלט, אלא את הכיוון. אלה מתעני סימן, על כאן זה משיכה. כפול כוח משיכה של כל אחד מהם, שגודלו 1.8 כפול 10 בשביעית ניוטון. אם <אח> הם היו שווי סימן, זה היה כוח תחייה. והם היו דוחים אחד השני באותו כוח. זה. זה. <אח>